Υπάρχει τρόπος να ελέγξει ένα άνδρας αν έχει προδιάθεση για αλλοπαικία? Πλέον είναι εφικτό και σε άνδρες και σε γυναίκες, mm. ασχέτως αν προκύπτει από την κλινική εικόνα και από το ιστορικό μια σαφή εικόνα ανδρογενετικής αλλοπαικίας, γιατί μερικές φορές μπορεί να μην προκύπτει αυτό. Mm -hmm. Όταν υπάρχουν απειβολίες, έχουμε πλέον στη διάθεσή μας ένα ειδικό τεστ DNA, πολύ προχωρημένο, γίνεται από ειδικό γενετιστή με τη λήψη μικρής ποσό όπου μπορούν να μη στο εργαστήριο περισσότερα από 700 γονιδιακοί τόποι που σχετίζονται με την ανδρογενετική αλοπαικία. Τα αποτελέσματα έρχονται σε λίγες ημέρες και μπορούν να μας προσδιορίσουν με μεγάλη ακρίβεια εάν υπάρχει χαμηλού, μέσου ή υψηλού βαθμού κίνδυνος εμφάνισή της ανδρογενετικής αλοπαικίας, καθώς επίσης και το pattern, το σχέδιο της αλοπαικίας αλλά και τον χρόνο εμφάνισης.